مشروع مشروع في منطقه متميزه جدا في العاصمه الاداريه الجديده المشروع عباره عن كومباوند صغير It's مساحته حوالي 100 فدان المشروع فيه طبعا فيلات انواع كثيره من الفيلات وستاندالون تاون هاوسز وفي توين هاوسز اهم منطقه اللي هي الجزء الداخلي بتاع المشروع اللي هو على الميه اللي هو الجزء في اللاندسكيب الكبير اللي هو يعتبر ات صن اوت تو اول ذا كلاينتس اهم حاجه فيه ان كل منطقه ليها اليونيكنس بتاعتها في اللاندسكيب كل منطقه ليها حاجه مختلفه ما تروح من حته لحته بنروح منطقه ثانيه بزرع مختلف باعداد مختلفه بانوار مختلفه بيجوز منطقه البراندد ابارتمينتس دي هتبقى او براندد باي فايف ستار اوبريتر ودي هتبقى طبعا حاجه مميزه جدا فينشي is all about art وزي ما واضح من الاسم فينشي جاي من يوناردو ديفنشي ليوناردو ديفنشي كان من the most influential واهم الارتس اللي موجودين في التاريخ عمل transformation في art وده بالضبط اللي فينشي جاي يعمله في الريل estate market. ماركت فينشي كاكمباوند فيه zones وكل zone stands for one of the art eras فبنلاقي مثلا حضارات زي آرت نوفو زي السيرياليزم، زي الآرت ديكو زي البوب آرت زي الكيوبيز زي الاكسبريشنيز ست تأثيرات تاريخيه وده بيبان جدا as you walk from one zone to the other across the pedestrian trail very interesting مفروض يدي a very strong edge to vinci vinci مشروع حقيقي مميز جدا، احنا اهتمنا ان احنا نطلع برودكتس يونيك فيري مش من السهل ان انت تلاقي النهارده راجل انفستور او مطور عقاري عايز يهتم بالديتيلز وبجد يحط الماتيريالز الديوربل ويبقى عايز يعمل اعلى تقنيات في التكنولوجي واعلى عوامل للامان واحسن ديزاين يقدر يعمله حتى لو ده هيكلفه كوست زياده او هيجي عليه في التحمل المساحات بتاعت الارض بتاعة المشروع. فمصر ايطاليا الحقيقه من الناس اللي دايما كانوا بيهتموا ان هم يطلعوا برودكت حقيقي نيت وديورابل. انا دايما ببقى سعيد جدا وبحس بفخر وانا بشتغل مع مصر ايطاليا. عمري ما قعدت معاهم 1 تو وكانوا قالوا لي هاني عايزين نعمل كوست ريدكشن او عايزين نستخدم حاجات ارخص في كل مشاريعهم اللي هم بيعملوها مهتمين قوي ان الجد يطلعوا كويس كويسه. <تصفيق> مشروع مميز جدا. الجهد اللي اتبذل في المراحل بتاعة الديزاين في المشروع ده بجد غير عادي اللي بيميز فينشي انه الديزاين is a very flexible design عندنا احنا options already default موجودة لكل البرودكتس واليونتس المتاحة كل واحدة من دول عندك تو options منها light mode والdark mode اللايت والدارك مود ما هماش بس معتمدين على اختلاف الالوان عندنا ناس بتفضل انها تحط انواع معينه من الودن كلادينج او من الرخام ناس تقولك انا ما بحبش الغوامق، ناس بتحب الالوان الفاتحه حاولنا ان احنا نقدر نرضي جميع الأزواق في الحته دي وبرده سيبناها فلكسيبل يعني النهارده عندك الفرصه ان انت تميكس اند ماتش من different ماتيريالز بحيث ان انت تطلع في الاخر البيت اللي احنا مش بس كدييفيلوبر او كديزاينرز راضيين عنه احنا برده يهمنا ان انت تبقى بجد مشاريعنا في مصر ايطاليا مش مجرد ان احنا نبني بيوت او فيلا متشطبه على مستوى لا احنا بنقدم اسلوب حياه متكامل الاستراتيجيه بتاعتنا اللي احنا نخش في المدن الجديده ونعمرها ونبنيها فكنا بنختار اماكن حيويه ممكن نخش فيها زي مثلا كاي الساحل، كاي السخنة، عندنا مشروع لا نوفا فيستا، كايرو بيزنس بارك، جاردين 8، مشروع البوسكو في العاصمة الإدارية، وأحدثهم مشروع فينشي دينشي هو مشروع مختلف هو بوتيك كومباوند والبوتيك كومباوند ده بيخلينا اللي احنا نقدر ندي للكلاينت حاجة جديدة زي مثلاً هو بيقدر يغير الديزاين بتاعة الانتيرير او الاكستيرير وبيسمح له اللي هو يقدر يغير في اللاندسكيب بتاعة اليونت بتاعته بس عن طريق مكتب هنيسات فده ايدجي يعتبر مختلف عن اي كومباوند تاني بيقدم